માનવવા લગતી શૈક્ષણિક સાધન કેવી રીતે બનાવાય તેની બનાવવાની રીતને પણ જોઈશું અને તેમજ તેના ઉપયોગીતા વિશે તો મિત્રો આ છે માનવ આંખની રચના દર્શાવતું ચિત્ર આ ચિત્ર માટે તમારે જરૂર છે બ્લેક સ્કેચ પેન તેમજ બ્લેક બોલ પેનની હવે સૌથી પહેલા પરિકર મદદથી એક ગોળાકાર વર્તુળ દોરી લો તેની ફરતે બીજા માપનું બીજું વર્તુળ દોરી લો તેની ફરતે અલગ માપનું ત્રીજું વર્તુળ દોરી લો હવે તે વર્તુળને ડાબી બાજુથી સેજ રબર વડે ભૂંસી નાખો રિમૂવ કરી દો ત્યાર બાદ જમણી બાજુ સેજ નીચે તેને દ્રષ્ટિચેતા દર્શાવતું આકૃતિ દોરો हमें जय आकृति पूरी थी जाए तरह तम रंग पूरी लो अइट करने तंगबेरंगी स्के... स्केचपेन अथवा तो रंगबेरंगी पेन्सिल कलर उपयोग करो जारी आकृति रंग, रंग साथ पूरी रीते तैयार थी जाए तरह ब्लेक बॉलपेन के ब्लेक स्केचपेन मदद की तेने नाम निर्देश कर दो नीचे मनवा हेडिंग uh, लखी नाखो डेकोरेट uh, करने लाल अथवा तो कोईप बीजा कलर से कागल कोई पटरी हो तेनालीरेट करो यार बा तैयार थी गये चित्र ने ते फेविकोल के गुंदर मदद थी थर्मोकोलोन दृष्टि खामी दर्शाता चार्टी जे आप रोलरबोर्ड बना तो आ रोलरबोर्ड चार्ट बना जरूर एक चार्ट पेपर से મોટી સ્કેલ ની મદદથી તેમાં જરૂરી બધા નામ નિર્દેશનો કરી લો હવે ત્યારબાદ સેલોટેપ ની મદદ થી તેની ચારે કિનારીઓને अथवा एक भाग नीचे एवं रीते मदद चार्ट पेपर साथ जोड़ी दो हम त्यार चार्ट पेपर ने राख चार्ट पेपर વિદ્યાર્થીઓ એ આ શૈક્ષણિક સાધનની મદદથી માનવ આંખની રચના તેના કાર્યો તેમજ માનવ આંખમાં દ્રષ્ટિની ખામીઓ અને તેના નિવારણ અંગે જ્ઞાન મેળવે दौर कौ मनस पट पर आ, सदा छपाई जाए चित्रों चार्टी मददार्थी विषय मुद्दा बहुत सरलता समझाई जाए